طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم قصص إسلامية وتاريخية <تصفيق> <تصفيق> نعلّل بالدواء إذا مرضنا فهل يشفي من الموت الدواء؟ ونختار الطبيب فهل طبيب يؤخر ما يقدمه القضاء وما أنفاسنا إلا حساب ولا حسراتنا إلا فناء فلا يموت أحد إلا بأجله الذي كتبه الله عز وجل له سواء مات مقتولا أو محروقا أو غريقا أو مات على فراشه قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون فعلم الله سبحانه وتعالى وقضى وقدر ان هذا يموت بسبب المرض وهذا يموت بسبب القتل وهذا بسبب الهدم وهذا بسبب الحرق وهذا بسبب الغرق والله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياه وخلق سبب الموت والحياه فعن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون الشهادة؟ قال الصحابة رضي الله عنهم القتل في سبيل الله تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. وقد جعلهم الله سبحانه وتعالى شهداء، لأن موتتهم كانت شديدة، فكفرت عنهم ذنوبهم، ورفعت درجاتهم حتى ألحقتهم بدرجة الشهداء. وهي بتفضل الله سبحانه وتعالى بسبب شدتها، وكثرة ألمها، فجعلها تمحيصا لذنوبهم وتكفيرا لسيئاتهم وزياده في اجورهم يبلغهم بها مراتب الشهداء قال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فمكانتهم عظيمه وجزاؤهم عند الله مغفره ورضوان قال الله تعالى فريحين بما آتاهم الله من فضله فتأتي جراحهم يوم القيامة رائحتها كالمسك طاهرة شاهدة لهم أما في أحكام الدنيا فلا تشملهم أحكام الشهيد فهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ولهم في الآخرة ثواب الشهداء بإذن الله تعالى أما من مات غريقا أو محروقا أو أكلته السباع ولم تدفن جثته فسيشعر بالحياة البرزخية ويشعر بضمة القبر ونعيم القبر وعذابه قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه سواء قبر أو لم يقبر فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رماداً ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور حتى لو علق الميت على رؤوس الأشجار في مهب الرياح جعل الله تلك الرياح ناراً وسموماً ولأصاب جسمه من عذاب البرزخ حظه ونصيبه ولو دفن الرجل الصالح في تابوت من النار لأصاب جسده وروحه من نعيم البرزخ نصيبه وحظه فيجعل الله عز وجل النار على هذا بردا وسلاما فيسأله الملكان منكر ونكير إن لم يدفن ولكن بالكيفية التي يريدها الله عز وجل فهذه من الغيبيات التي يجب أن نؤمن بها وإن لم يدركها العقل فاللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك وموتا على توحيدك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم ونسألك نعيم القبر ونعوذ بك من عذاب القبر ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة